Динамо, я думаю, що має обірувати Ольбург. Тобто так провалилися в першому поєдинку. Провально провели другий тайм, в першому своє не забили, десь не підфартило. Потім їх по ділу перегравали вже данці, але у тих данців немає ніякої якостей, які б могли б все ж таки перевершити Динамо. Добре, думаю, виграли, але так двічі не трапиться. І Я думаю, що «Динамо» обов'язково виграє, тим паче, що «Динамо» додасть у швидкості, швидкості прийняття рішень, те, чого інколи бракувало в першому поєдинку. Думаю, тут в Києві шансів немає. Ольбург, скільки поганих згадок про цей клуб. Ну, остання поразка, ще можна шубу згадати. Не можеш бути, щоб постійно погано. Тим паче, що у «Данців» там, тих аргументів, ну, і залишився у нас металіст, а я взагалі не бачу аргументів. Поляки були кращі, вони сильніше грали. Ну, може, В теорії ми можемо пропускати, що якби Жажа забив, ну, якби взагалі Жажа грав у футбол останні 2-3 роки. Це ж так, так само, якби він не ходив пішки, зовсім важкий весь цей час. Тобто це вже нас повертає до знаменитого вислову е пана Путіна в Мілані, що що було б? бабця, дід, як вони могли помінятися місцями за наявності певних статевих ознак. Тому і Металіст, він, на жаль, міг би, якщо дещо б у нього виросло. Не росте. Не вірю, просто не вірю, дивлячись на ситуацію. Це ж не докер футболіста. Ні. Це та об'єктивна ситуація, яка склалася. Люди можуть багато отримувати, чимало. Найголовніше, щоб люди бачили перспективу. А коли перспектива це даруєте, десь цвинтар клубу цього? То як можна вірити в команду? Тобто, якщо вона десь здивує, десь виграє, це буде диво. І навпаки, коли вона програє, тим паче в Європі це норма життя. Вітіско спортивне відео.